Hej, Måne. Hvad betyder import egentlig? Jamen, import det er simpelthen meget enkelt. Det betyder sådan set bare, at man køber varer i udlandet, man tager hjem med henblik på videresalg. Kan alle importere? I princippet ja. Der er lige en begrænsning, at man skal være importregisteret, hvis man tager varer hjem fra et tredjeland. Og et tredjeland, det er så lande, som er uden for EU. Okay, okay. nået kaffe. Tak skal du have.